الله الرحمن الرحيم به نستعين لماذا يأتي المهدي المنتظر في هذا التوقيت طبعا كما هو معلوم ان هذا الامر امر قدري من عند الله دي اول حاجة تاني حاجة ان الله رتب لعملية المهدي المنتظر من الاف السنين قبل مجيئه يعني موضوع قديم جدا موجود في كل الحضارات في العالم ان سوف يأتي مخلصا ما يحكم الارض من جديد ويعيد فيها البسمة والامل والسلام في ربوع الارض مرة اخرى والفترة محدودة يسود فيها السلام لانه سوف يكون مالك السلام فده اهم شيء في الموضوع عندما يحل السلام في الارض فإذا يكون قد تم تحقيق العدل تم تحقيق المساواة يعني مبادئ الأساسية للسلام هي العدل والمساواة في جميع الأشياء التي تؤدي بذلك إلى السلام وراحة النفس وراحة البال عندما تجد أن القانون يطبق عليك ويطبق على غيرك سوف تشعر بارتياح وسلام داخلي من هذه القوانين حتى لو كانت قانون عقوبات فأنت مطمن ان مفيش حد بيظلمك ولا بيجور على حقك ولا اي حاجه فطبعا احنا نشوف توقيت المهد المنتظر دلوقتي ليه هيجي دلوقتي اول حاجه نبوءة جون دوكسون اللي في امريكا اللي هي لو محدش يعرفها انا أقول لكم قصتها كده بسرعه ان هي كانت امراه امريكيه أو عرافة بتتنبأ بأشياء وتحدث وده يعني ربنا بيختص بعض الناس بهذه الأشياء فعلا لكن طبعا مش كل الأحداث بتكون حقيقية أو صحيحة لكن هي تنبأت نبوءة وجاء للتأكيد الإلهي عليها إزاي نعرف بقى في تأكيد إلهي هو إنها تنبأت بقدوم فتى الشرق العظيم وفي نفس الوقت تنبأت بموت الرئيس كندي رحمة الله عليه توفي عندما تنبأت له العرافة الامريكية انه سوف يموت في هذا اليوم ويموت مقتول بمسدس وكده وفعلا حدث نفس الكلام اللي هي قالت عليه بتفاصيله بالضبط وفي نفس ذلك اليوم عشان كده نبوءاتها شاعت بتاعت الفتى الشرق العظيم لما ذكرته وقالت إنه هو شاف يولد في الستينات وتقدم الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس الراحل رحمة الله عليه جمال عبد الناصر بعت حسنين هيكل الى امريكا مخصوص عشان يقابل الست دي وشوف حكاية ايه فتى الشرق العظيم اللي هو هيجي من مصر يعني شوف رئيس جمهورية من زمان اوي وهو مهتم بهذا الموضوع وراح قال لها هو يعني يعني انت تقصدوني انا فتى الشرق العظيم اللي هو جمال عبد الناصر قالت له لا ده لم يولد بعد وكان الكلام ده هي تنبأت بيه عام ألف اتنين وستين لم يولد بعد يعني. قد يكون ميلاده في اتنين وستين او تلاتة وستين او ربما اربعة وستين فطبعا احنا بنحسب الحسابات دي ليه بقى مهمة بالنسبة لنا لان لازم يكون عمر الإمام المهدي عمره ستين عام لانه ذكره الله يعني سلامه عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبعدين ذكر الله يكلم الناس في المهد وكهلا فيعني المهد المنتظر مذكور في القرآن لأنه هو السيد المسيح اللي بشر بيه ربنا أن هو هيجي الأرض هما الاتنين شخصية واحدة لكن كل دين بيفسرها على طريقته فمثلا في الإنجيل يقولون يأتي ابن الإنسان. عندما تسألهم بقى يأتي ابن الإنسان بماذا يقصد المسيح بهذا قال إنه يأتي من أب وأم عشان نبقوا فاهمين بقى الصورة يعني سوف يولد ولادة طبيعية عادية وليس قادم من السماء كما يخيل للعلماء طبعا ده خيال علمي ملوش أى أساس من الدين ولا صحيح الدين إن يأتي رسول من السماء لأن الله ذكر إن. وإن سن عليكم ملك لجعلناه رجل ولبسنا عليه مما تَلْبِسُونَ يعني دي سنة الله لازم يأتي بولادة طبيعية مهما كان حتى لما جاء السيد المسيح بمعجزة تم ولدته من أم على الرغم عدم وجود أب لكن تم ولادته من الأم يعني ولد ولادة طبيعية تمام جميع الناس جميعا يعني معروفة القصة دي يعني مجاش من السماء لأنه هو لو, لو جه من السماء في أول مرة كنا قلنا بقى هيجي من السماء تاني مرة يعني هي نفس الوضع لكن مدام هو جه أول مرة بطريقة ولادة عادية زي أينا كما خلق آدم الله وإحنا نفس الوقت يعني هيجي تاني نفس الطريقة هيبقى متولد اللي هو إيه. فتى الشرق العظيم اللي اتنبأت بيه جون دوكسون كويس احنا نقوله مثل اتولد في عام اربعه وستين و<hesitation> يعني على نظريتي انا لكم وكانت مولده في يوم ليلة القدر في رمضان يعني هيوافق أيوة يوم عشره فبراير الف تسعميه اربعه وستين. هو ده ميلاد المهدي المنتظر الحقيقي وهيكمل ستين عام في ليلة القدر في رمضان الحالي يعني بالسنة القمرية وان الله فسر السنة اللي هو بيحسبها ربنا لينا بالسنة القمرية عشان نبقى فاهمين لانك قال عدة الشهور عند الله اثنى عشر ومنها أربعة أشهر حرم وذكر بهذا إيه اللي هو السنة الهجرية اللي إحنا متخذينها السنة الهجرية هي بتتفق مع حركة القمر فعشان كده ننوه بأن المهد المنتظر بيكون بلغه ستين عام يكون قبله مباشرة او يتزامن معه ايه وفاة اخر الخلفاء المسلمين اللي احنا قلنا عليه عيتواف يوم 25 ابريل مع عيد تحرير الصينة وعيد شم النسيم وهيكون يوم الاثنين هو يوم الحزن والشجن عند اليهود وكانوا بيغلقوا محلاتهم التجارية التي تقوم بعمل الحلاقة سواء للرجال او للنساء للتزيين وكمان المكوجية اللي هما بيتم كوي الهدوم وغسلها وكده بيمتنعوا عن هذه الاشياء كلها فاذا هو يوم الحزن فعشان كده احنا بنحذر من حدوث هذا اليوم لان يعقبه فورا المهد المنتظر لازم نخرج بقى هنا المهدي المنتظر بأقصي سرعة وبطريقة سلمية عشان نطلعه ونظهره يجب أن تتعاونوا بقي معايا بقي احنا نظهره بهذه الطريقة اللي أنا قلت عليها في كذا فيديو في القناة وهي خروج الملكة كيلوباترا وتخرج الملكة كيلوباترا من مدينة الحمام في الكيلو سبعين تقريبا بجوار قاعدة محمد نجيب. في هناك قطعة أرض مقترح إن هي تكون فيها خبيئة دبة الأرض الملكة كيلوباترا وننتظر هذا البحث العملي إن شاء الله بعد وفاة آخر الخلفاء المسلمين يوم خمسة أبريل تأكيدا لكلامي من عند الله إن كان هذا الكلام غير حقيقي فلن يحدث شيئا. او ربما الله يأجله الله اعلم ولكن ترقبوا هذا الحدث لان بعد ذلك يجي انهيار السد العالي ويجب علينا اتخاذ اجراءات وقائية سريعة بعد وفاة الخليفة ده عشان ننقذ مصر من انهيار السد العالي وبناء سد وقائي جديد ويتكاتل المجتمع المصري والمجتمع المدني والجيش والشرطة وكل الناس في بناء هذا السد وهذا السد سوف يكون ركامي عبارة عن ردم وحجارة ويتخلى له مواسير أسفل هذه الحجارة والأتربة عشان تكون قوية وزي مواسير الغاز تتحمل الزلازل والإنحناء في حالة رفع الأرض أو هبطها تنحني مع الأرض ولا تنكسر أثناء الزلازل ولا احسن حل وعمل محابس اوتوماتيكية من خلال الشركة اليابانية المتخصصة للمحابس الالكترونية عن طريق الكهرباء في المياه فان شاء الله كل شيء محلول وباذن الله سوف يتم عمل هذا السد السريع وبعد كده ان شاء الله يكون مشروع عظيم وهو تحويل نهر الكونغو الى ليبيا والى مصر يعني تفريعة رايحة ليبيا وفي تفريعة تانية رايحة مصر لنجعل الأرض الليبية مروج خضراء إن شاء الله في عهد المهدي المنتظر القادم ومصر سوف تنعم بمياه وفيرة وغزيرة بإذن الله ويتم زراعة المحاصيل بطريقة غير مسبوقة ويجي الخير على مصر عظيم جدا من الزراعة وخير عظيم جدا من التعدين. والثورة المعدنية التي سوف يكتشفها المهدي المنتصر بنفسه وخبائئ الأرض كلها الموجودة في مصر اللي بتجيب دهب واللي بتجيب كنوز لينا مش بس الدهب لأ ده في مواد تانية البلوتونيوم والبلاتين وحاجات الروديوم والحاجات اللي هي نادرة في المواد المعدنية. ان شاء الله سوف يظهرها المهدي المنتظر وصناعة السيارات ان شاء الله في مصر سوف تكون بكهربائية وبطاريات ان شاء الله تنفذها مصر فيعني في عدة اجراءات كبيرة سوف تأتي مع المهدي المنتظر والخير قادم يا جماعة ان شاء الله فانتظروه وترقبوه بس اهم حاجة بنصحكم فيها عنده فات اخر الخلفاء المسلمين محدش ينزل الشارع او يهتف اي هتاف سواء مع او ضد عدم نزول الناس هو وقايتنا من الفتنه كل واحد يلتزم بيته ويقعد في مكانه والامور تمشي عادي خالص اكن لم يحدث شيء واتركوا بقى الامر للمخابرات الحربيه اللي هي بنوكلها لهذا الموضوع في الجيش المصري إن شاء الله بإظهار حقيقة الكاملة حول هذه النبوءة فإن الجيش المصري هو سند الشعب المصري وظهره اللي بيحميه إن شاء الله يعني الجيش المصري من أفضل الجيوش في العالم وربنا اختصه بإنهم خير أجناد الأرض وسوف يقفوا إن شاء الله مع المهد المنتظر. لانهم هم قادمين عند الله ايضا هؤلاء الجنود هم جنود الشعب المصري هم اهلنا وهم شعبنا يعني هو اخويا واخوك وأبوك, وابوك وابنك كل دول في الجيش او عمك وابن عمك فيعني احنا كلنا متكتلين مع بعض واحده واحده شعب واحد باذن الله مش عايزين اي مشاكل او دخول فتنه او خروج الطيارات اللي هي الاخوان للشوارع فكل ده محظور ليهم وسوف يتم عقابهم اشد عقاب يحذرهم من الخروج في ذلك اليوم وعايزين الامر يمشي عادي وبثبات ويظهر المهدي المنتظر في سلام بدون اي شوشره او قلق في الشوارع المصريه بدأ أهم الأنباء بقولها لكم منها عدم الخروج إلى الشوارع لأي سبب كان أو التجمعات حفاظا على الأرواح وحفاظا على الممتلكات لأن سوف يدخل عناصر إجرامية شديدة الخطورة لتقيم مخططاتها لإسقاط مصر مرة أخرى لذلك نحذر المواطنين من أي تجمعات عشان الشرطة تقوم بعملها وتقبض على الجماعات اللي هي هتطلع وتخرب في مصر أو تحاول إثارة البلبلة فكان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وترقبوا يوم خمسة وعشرين إبريل القادم إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير وتليفوني زيرو اتناشر وشكرا على حسن استماعكم وتعاونكم ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساهمة منكم في دعمنا ان شاء الله ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المهدي المنتظر ونداء من السماء كما فسرها البعض أن الصيحة سوف تأتي من سيدنا جبريل عليه السلام واقاويل مثل هذه وذلك لكن الصيحة المقصود بها أو النداء من السماء هي القنوات الفضائية التي سوف تنقل خبر ظهور المهد المنتظر إلى العالم بأسره. فهذه هي الصيحة والمقصود بالصيحة وليس غير ذلك من الأمور يعني كما جاء أيضا في كثير من الأقاويل في الأديان حتى في أديان القديمة مثل العهد القديم في سفر اشعياء تسعتاشر يعني بيفسروا مجيء السيد المسيح على سحابة وقادم على سحابة السحابة دي هي مقصود بها الطائرة وكذلك الأمر عند نزوله إلى سوريا سوف ينزل بالطائرة صاعدا من مصر نازلا إلى سوريا بالطائرة ونازل من السماء وهنا يكون عظمة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول فيه ان المهدي المنتظر او السيد المسيح هو نازل من السماء فده امر حقيقي وكذلك الامر في الانجيل فيعني كلهم بيشبهوا الطيارة اللي هو هيركبها المهدي المنتظر او السيد المسيح بانه هو سوف ينزل من السماء وده حقيقي انا ما بنكرهوش الاحاديث صحيحة اللي جاءت في هذا الكلام اما الملكين فهي اشارة الى المحركات النفاسة في الطائرة فيعني في جناح هنا في جناح هنا نفاس والجناح الاخر فيه نفاس اخر والمهدي المنتظر او المسيح راكب في الطائرة ونازل بيها فيعرفنا احنا فكرة النزول هنا نزول السيد المسيح هينزل يعني بالطريقة دي ممكن يكون نزل بالفعل بهذه الطريقة ونحن لا ندري لانه هو عايش في الارض ومعصرنا الان لكن وقت خروجه الى الناس عندما يبلغ عمر ستين عام كما أشرت لكم في الفيديو السابق إن سوف يكمل ستين عاما في ليلة القدر في شهر رمضان الحالي الفين ان شاء الله بالميلادية. فان شاء الله ربنا يسهل ونشوفه هذه الاية بس قبل ان تحدث هذه الاية ظهوره يجب ان يظهر وفاة اخر الخلفاء المسلمين ايضا في توقيت مزامن له وهو اقترح إن تاريخ خمسة وعشرين إبريل هو التاريخ الذي سوف يتوفى فيه آخر خلفاء المسلمين. فهنا عرفنا كيف ينزل المسيح سوف يركب الطائرة من مصر نازل إلى سوريا يعني ليفض بقى النزاع اللي هناك إن شاء الله ويكون وحدة في سوريا إن شاء الله بين جميع الأطراف هو. عدم الصراع على السلطة لأن في حكم هيتم من خلال المهدي المنتظر إن شاء الله أحكام سوف يعني يتم العمل بها في سوريا سوف ترضي جميع الأطراف ويجب بقى على الرئيس السوري يعني إيه يعني يهتم بهذا الموضوع وما يعني يسمع الكلام عشان يبقى فيه السلطة كما هو ده اول حاجة فديت يعني ايه انا افكار بقولها لكم عشان تبقوا عارفين ازاي هيجي المهدي المنتظر ويجب ان يكون المهدي المنتظر ايضا ان يعني يهتم بمصر اهتمام بالغ الاول ده انا في اعتقادي برضو لان مش ممكن يعني يصلح اي حاجة بره قبل بلده مصر ليه بقى لان هي سوف تكون مقار الخلافة بتاعته فيعني يجي يصلح حاجة بره يقولوا انتوا بقى بلدك بايزة فلازم يصلح القوانين واللي هي يعني يعمل عينة كده للدولة الحديثة ومفهوم الدولة في الاديان وبطريقة دينية من عند الله يعني ان شاء الله تبقى دولة دينية وليس دولة علمانية لان احنا ربنا هو اللي خلقنا ويجب ان يكون اتجاهنا الى الله لان الله هو قائدنا ولا يمكن ان نتخذ غير الله اله اخر ونسجد له حتى لو كنا بنصلي في روح الجامع لكن احنا بنسجد لاله اخر غير الله عندما نطبق قوانين غير متعارف عليها عند الله فدي خلي بالكم نقطة مهمة جدا لبناء كمان هيكل سليمان في مصر لازم ان نكون نتبع شريعة الله لان سبب انهيار وضمار هيكل سليمان عند اليهود بسبب اخلالهم بالشريعة السماوية واتساخذهم شرائع اخرى وآلهة اخرى فاحنا بنحذركم من هذا الامر لان انت لما يكون عندك بيت الله ويسكن الله في وسط مصر معانا يعني يكون ربنا معاك يعني انت اعلى واحد في الدنيا معناها ما حدش يقدر يهزمك ابدا حتى لو كنت مهديتك ضعيفة فربنا بيدافع عنك وحارس مصر بملائكته الشداد لن يستطيع أحد المساس بمصر يعني عشان محدش برضو يفكر إن يعني مجيء المهدي المنتصر ده ممكن يكون شؤم ليهم أو يحدث بقى حروب و... وصراعات و... ويقعد الجيش المصري مثلا يروح بيه إسرائيل ويفتح القدس والكلام ده طبعا الكلام ده غير صحيح ولن يحدث أبدا لأن إسرائيل سوف تعمل من أجل السلام. عند ظهور المهدي المنتظر لان هو ايضا مالك اليهود المخلص يعني لازم هم يطيعوه كمان لأنه هيجيب لهم اياته وهي عودة هيكل سليمان الزهبي اللي هم دايخين عليه كم سنة الاف السنين هو عجبه لهم وكذلك تبوت العهد وهنا بقى ايه تكون توبة الله على اليهود فاليهود هيحاربوا بقى ربنا فلا يمكن ابدا انهم يحاربوا الله وينفذوا كل كلام المهدي المنتظر او ملك اليهود المخلص او ابن الانسان او السيد المسيح كل دول شخصية واحدة فينفذوا كلامه بحذافيره يعني محدش هيقدر ينفذ الكلام ده لو ما نفس الكلام ده هيجي العقاب الإلهي مفيش جيش هيتحرك يعني أو يبقي مع المهدي منتظر جيش يتحرك بيه بقي يعمل فتوحات والكلام دوت كل الكلام ده لأ مش هيحصل لكن هناك عقاب بقي إلهي يجي عليهم بقي زلازل يجي عليهم مطر من نار من السماء يجي عليهم أي حاجة بقي الطوفان يجي عليهم أي حاجة من العذاب المتعارف عليه من عند الله فعشان كده كل واحد لازم هيخلي باله واحنا مش عايزين يحدث لينا احنا كمان مكروه يجب أن نطبق شريعة الله وأن نسير مع المهدي المنتظر على قدم وساق ان شاء الله ونقي مصر شر أنهيار السد العالي وده أهم ما في الموضوع وكذلك. عمل الحفائر اللازمة لإخراج دبة الأرض الملكة كيلوباترا عندها يكون وصلنا إلى الحقيقة التي نبحث عنها بأن سنوات عديدة مقدمين البحث ده لكن دون فائدة أو جدوى لكن سوف تأتي الجدوى منه إن شاء الله بعد إقتطاف أول ثمار لهذا البحث وظهور أحد الحقائق. التي قلت لكم عليها وهي اما وفاة اخر خلفاء المسلمين او انهيار السد العالي او خروج في الوتر. كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة وشكرا على حسن استماعكم